السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع على نادي الصيد مساحة مئتين وعشرين متر ده باب الشقة وده عندنا هنا ريسبشن ريسبشن كله معمول أرضية باركيه أروى مصمار طبعا فيو هنا على النادي بانوراما نادي الصيد كله بالكامل بعد كده في الغرفة دي ليها بابين ممكن تتعمل ليفينج او تبقى غرفة منفصلة عندنا هنا المطبخ بس الإضاءة بتاعته مش واضحة مفهوش نور ودي بقية الغرفة ليها هنا شباك على ورق بعد كده بنخش على الحمام اللي بيخدم الغرفتين شقنتين وعشرين متر وعمرها فيها اتنين اسانسير ومدخلها جدا بعد كده بنطلع على الغرفة الثانية. وعندنا هنا الغرفة الرأسية التفاصيل كامله هتلاقوها اسفل الفيديو دي مساحة الغرفة وده الحمام الماستر طبعا كل ده ممكن يتغير لأن كان فيها شركة يتعمل بنيو ويتغير الحمام ميزة الشقة نورة نطلع تاني بره ناحية الريسبشن دي كده مساحة الشقة للريسبشن لو الفيديو عجبكم ماتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر ونوصل اكبر عدد من الناس واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته